جو امتی اپنے آقا پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھ کر فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا لیکن آقا تک وہ درود پہنچ جاتا ہے اور آقا کریم علیہ سلامت و وہ درود لے کر میزان عمل پر ہماری شفاعت فرمانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو حضرت یہ درود وہ عبادت ہے کہ جس میں رب تعالی خود بھی شریک ہوتا ہے اب آپ کہیں کہ حضرت کے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نے درود پڑا فرشتوں کا علم نہیں ہوا نام اعمال میں نہیں لکھا گیا شیدہ حضور کے پاس پہنچ گئے یہ سوال ہے نا کر سکتے کیا تو پھر جواب بھی گیا اس کا کہ اگر ہمارا ایک بھائی اینڈ آف دا ورلڈ ناروے میں بیٹھا ہوا ہے دنیا کے آخری کونے میں بیٹھا ہوا ہے یا امریکہ میں بیٹھا ہوا کئی کوسوں میل دور بیٹھا ہوا ہے ہم یہاں سے بیٹھ کر حضرت موبائل نکالیں نمبر ملائیں اس کو فون کریں ٹائم نہیں لگتا ایک سیکنڈ دو سیکنڈ دس سیکنڈ ایک منٹ زیادہ سے زیادہ کال مل جاتی ہے ہم یہاں سے السلام علیکم بولتے ہیں وہاں سے وہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام اب سائنس کا دروازہ کھٹکھٹائیں ہم سائنس کے محتاج نہیں ہیں یہ نہیں ہے کہ سائنس جو چیز مانیں گے ہم وہ مانیں گے سائنس بال کے آقری مرحیص للاط و سلام کے ترکی قدا ہے وہ وہاں پر مانگنے آتی ہے ہم سائنس کے محتاج نہیں ہے کہ سائنس جو مانے گی پھر ہم کہیں گے دیکھیں جی ہمارے آکا کی بات سچی ہوگی وہ پہلے ہی سچی ہے سائنس ہمارے لیے کوئی معتبر چیز نہیں ہے اب سائنس کو اگر آپ پڑھیں نا چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی یہ پتا ہوگا کہ یہ پوری دنیا جو ہے ہوا سے بھری ہوئی ہے اب جو ہماری جو ویوز ہیں جو ہماری آواز ہے وہ ہوا کی پشت پر سفر کرتے ہوئے ہمارے اس بھائی تک پہنچتی ہے کہ جو دنیا کے آخری کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور ہوا ایسی چیز ہے جس کا وجود کوئی نہیں ہے اگر سائنس کے بنائے ہوئے ایک الیکٹرک فون کے ذریعے جو وائیڈ لیس ہے جس کا کنیکشن کوئی نہیں ہے تار کوئی نہیں ہے اگر اس کی ویوز جو ہے وہ ہوا کی پشت پر سفر کر کے کچھ لمحوں میں اس ہمارے بھائی تک پہنچ سکتی ہیں جو دنیا کے آخری کونے میں بیٹھا ہوا ہے تو جن کے لیے یہ سارا کچھ بنایا گیا ہے تو کیا ہمارا درود ان تک نہیں پہنچے گا تو حضرت کوئی عقل عقل والی بات کریں یہ کوئی بات ہے بھلا کرنے کی جی ہم درود پڑھے وہاں پر کیسے پہنچے گا بلکہ آکا کری میرے سلاد و سلام ارشاد فرماتے کہ میرا امتی جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں اس کے والدین کو بھی جانتا ہوں اور اس کے آباؤ اجداد کو بھی جانتا ہوں ارے اتنا برکت ہے اور درود بھی اتنا ہلکا لے لیا اتنا بڑی شان ہے اس کی